Καρυστοτέλο. Μια εργασία του Γιώργου Πιτροπογιανάκη προ εκπαιδευτική χρήση. Κεφάλαιο 13. Στη συνέχεια αυτών που έχουμε πει ως τώρα, είναι ανάγκη να μιλήσουμε για αυτά που πρέπει να επιδιώκουν και για αυτά που πρέπει να αποφεύγουν οι ποιητέ κατά τη σύνθεση των μύθων τους καθώς και για το από που εξαρτάται η επίτευξη του σκοπού τη τραγωδίας. Με δεδομένο λοιπόν ότι η πλοκή. Αν πρόκειται η τραγωδία να ειναι η ωραιότερη, δεν πρέπει να ειναι απλή αλλά περίπλοκη, με δεδομένο επίσης ότι πρέπει να μιμείται πράγματα που προκαλούν φόβο και συμπόνια, γιατί αυτό ειναι το διακριτικό γνώρισμα αυτού του είδους μίμησης. Ειναι πριν από όλα φανερό, ότι ούτε οι καλοί άνθρωποι πρέπει να παρουσιάζονται, να περνούν από την ευτυχία στη δυστυχία, γιατί αυτό δεν προκαλεί φόβο ούτε συμπόνια, αλλά αποτροπιασμό, ούτε η κακή από τη δυστυχία στην ευτυχία, γιατί αυτό ειναι απ' όλα το πιο ατέριαστο με την τραγωδία, αφού δεν έχει τίποτε από αυτά που χρειάζεται η τραγωδία, ούτε φιλάνθρωπα αισθήματα κινεί, ούτε συμπόνια και φόβο προκαλεί, ούτε ο υπερβολικά κακός να περνάει από την ευτυχία στη δυστυχία, μια τέτοια πλοκή μπορεί να κινεί τα φιλάνθρωπα αισθήματά μα, ούτε όμως συμπόνια και φόβο προκαλεί, αφού η συμπόνια είναι κάτι που γεννιέται για αυτόν που δυστυχεί, δίχως να το αξίζει, και ο φόβος για τον όμοιο μα που δυστυχεί. Στην περίπτωση, άρα αυτή δεν θα υπάρξει τίποτε που να προκαλέσει συμπόνια και φόβο. Μένει λοιπόν το ενδιάμεσο άτομο, που δεν είναι ούτε αυτό που ξεχωρίζει από την άποψη τη αρετή και τη δικαιοσύνη. Ούτε αυτό που περνάει στη δυστυχία εξαιτία τη κακίας ή της αχρεοτιτάς του, αλλά αυτός που παθαίνει το πράγμα αυτό εξαιτίας κάποιου φάλματός του. Ένας ας πούμε από αυτούς που είχαν μεγάλη φήμη και ευτυχία. Ο ιδίοποδας ή τη αχλειότητά του, αλλά αυτό που παθαίνει το πράγμα αυτό εξαιτία κάποιου σφάλματό του, ένα ας πούμε από αυτού που είχαν μεγάλη φήμη και ευτυχία, ο Ιδίποδα ή ή άλλοι περίφημοι άντρε γόνιοι τέτοιων οικογενειών. Ο τέλεια λοιπόν μύθος πρέπει να είναι μάλλον απλός και όχι όπως λένε μερικοί διπλός. Πρέπει επίσης να οδηγεί σε μεταβολή όχι από τη δυστυχία στην ευτυχία αλλά αντίθετα από την ευτυχία στη δυστυχία και μάλιστα όχι λόγω κακίας αλλά λόγω κάποιου μεγάλου σφάλματος ενός ανθρώπου σαν αυτόν που περιγράψαμε ή έστω καλύτερου όχι πάντο χειρότερου. Απόδειξη ειναι αυτό που συμβαίνει σήμερα στην πράξη. Ενώ δηλαδή στην αρχή οι έπαιρναν και δούλευαν αδιακρίτως, οποιονδήποτε μύθο, σήμερα οι ωραιότερες τραγουδίες πλέκονται γύρω από λίγες οικογένειες, όπως παραδείγματος χάρη γύρω από τον Αλκμέωνα, τον Ειδίποδα, τον Ορέστη, τον Μολέαγρο, τον Θιέστη, τον Τίλεφο και όλους τους άλλους τους οποίους συνέβη να πάθουν ή να πράξουν φοβερά πράγματα. Η ωραιότερη, λοιπόν, από αισθητική, καλλιτεχνική άποψη τραγουδία έχει αυτού του είδου πλοκή. Γι' αυτό και κάνουν το ίδιο σφάλμα όλοι αυτοί που κατηγορούν τον Ευρυπίδη. Ότι συνθέτει με αυτόν τον τρόπο τις τραγουδίες του και ότι πολλέ τραγουδίε του καταλήγουν σε δυστυχία. Γιατί αυτό όπως το έχουμε ήδη πει, είναι σωστό. Ιδού και η πιο μεγάλη απόδειξη. Στου δραματικού αγώνε, αυτέ οι τραγωδίε αποδεικνύονται οι πιο τραγικοί, φτάνει φυσικά να εκτελούνται σωστά, Και ο Ευρυπίδης παρόλο που η χειρισμοί του δεν είναι γενικά σωστή, όμως αποδεικνύεται στα μάτια των θεατών ως ο τραγικότερος των ποιητών. Δεύτερη στη σειρά έρχεται αυτή που μερικοί τη λένε πρώτη, αυτή δηλαδή που έχει όπως η Οδύσσια διπλή την πλοκή και καταλήγει στην αντίθετη τύχη και για τους καλούς και για τους κακούς θεωρείται πρώτη εξαιτία της αδυναμίας του θεατρικού κοινού. Οι ποιητές γράφουν πράγματι τά ποίηματά τους παρακολουθώντας τις επιθυμίες των θεατών, όμως η τραγωδία δεν προσφέρει τέτοιου είδους ευχαρίστηση. Αυτού του είδους η ευχαρίστηση προσυδιάζει πιο πολύ στην κωμωδία, εκεί πράγματι άτομα που στον μύθο είναι οι πιο μεγάλοι εχθροί ο Ρέστι, α πούμε, και ο Αίγιστος φεύγουν στο τέλος έχοντας γίνει φίλοι, και κανείς δεν σκοτώνει κανέναν. Κεφάλαιο 14. Ο φόβος λοιπόν, και η συμπόνια μπορούν να γεννηθούν από τα θεαματικά στοιχεία της παράστασης μπορούν όμως να γεννηθούν και από την ίδια την πλοκή των γεγονότων. Πράγμα που είναι βέβαια καλύτερο και δείχνει καλύτερο ποιητή γιατί ο μύθος πρέπει να ειναι με τέτοιον τρόπο πλεγμένος, ώστε αυτός που ακούει τα όσα συμβαίνουν να αισθάνεται και δίχως να τα βλέπει φρίκη και συμπόνια γι αυτά. Αυτό δεν παθαίνουμε ακούγοντας το μύθο του ιδίποδα. Να θέλεις όμως να δημιουργήσεις αυτό το αποτέλεσμα με τα θεαματικά στοιχεία της παράστασης, ειναι κάτι που δεν έχει και τόση σχέση με την τέχνη και πάντως προϋποθέτει πολλά εξόδα. Εν πάση περιπτώσει αυτοί που με τα θεαματικά στοιχεία της παράστασης προκαλούν όχι φόβο αλλά μόνο τρόμο και ανατριχύλα δεν έχουν καμία σχέση με την τραγωδία. Από την τραγωδία δεν πρέπει να ζητούμε κάθε λογική ειδονή αλλά μόνο αυτήν που της ανήκει. Επειδή λοιπόν ο ποιητής πρέπει με τη μίμηση να προκαλεί την ειδονή που προέρχεται από τη συμπόνια και τον φόβο, είναι φανερό ότι αυτό πρέπει να το ενσωματώνει στα γεγονότα του μύθου του. Ας εξετάσουμε λοιπόν να δούμε ποια περιστατικά φαίνεται ότι προκαλούν τον φόβο και ποια τη συμπόνια. Αυτού του είδους οι πράξεις δεν μπορεί παρά να γίνονται είτε μεταξύ φίλων, είτε μεταξύ εχθρών, είτε μεταξύ ανθρώπων που δεν είναι ούτε φίλοι ούτε εχθροί. Αν την πράξη την κάνει εχθρό σε εχθρό δεν κινεί μέσα μας καμία συμπόνια, ούτε τη στιγμή που την κάνει ούτε όταν δείχνει ότι έχει την πρόθεση να την κάνει στο μέλλον και έτσι μένει μόνο η συμπόνια για το πάθημα καθεαυτό. Το ιδιωσχύει και στην περίπτωση των ανθρώπων που δεν είναι ούτε φίλοι ούτε εχθροί. Όταν όμως τέτοιου είδους παθήματα γίνονται μεταξύ ανθρώπων που συνδέονται με φιλική σχέση, όταν παραδείγματος χάρη αδερφός σκοτώνει ή πρόκειται να σκοτώσει ή κάνει κάτι παρόμοιο σε αδερφο ή γιο σε πατέρα ή μητέρα σε γιο ή γιο σε μητέρα, αυτές είναι οι περιπτώσεις που πρέπει να επιζητεί ο ποιητής. Τους παραδεδομένους βέβαια μύθους δεν είναι δυνατόν να τους μεταβάλει ο ποιητής, εννοώ περιπτώσει σαν τον θάνατο της Κλυτεμνίστρας από τον Ορέστη ή της Ρυφίλης από τον Αλκμέωνα. Χρέο πάντως του ποιητή είναι να εφευρίσκει και ο ίδιος μύθους και τους παραδεδομένους μύθους να τους μεταχειρίζεται σωστά. Τι εννοώ με αυτό το σωστά, θα το εξηγήσω τώρα με μεγαλύτερη σαφήνεια. Μπορεί δηλαδή η πράξη να γίνεται με τον τρόπο που οι παλαιοί παρουσίαζαν τα πρόσωπα να ενεργούν με πλήρη συνείδηση και γνώση, όπως και ο Ευρυπίδης παρουσίασε τιμήδια να σκοτώνει τα παιδιά της. Μπορεί όμως επίσης οι ήρωες της τραγωδίας να κάνουν κάτι το φοβερό, να το κάνουν όμως από άγνοια, και μόνο εκ των να γίνεται η ανακάλυψη της συγγενικής σχέσης, όπως έγινε με τον Οιδίποδα του Σοφοκλή. Στον Ιδίποδα, βέβαια του Σοφοκλή η πράξη έχει γίνει έξω από το δράμα. Μπορεί όμω να γίνεται και μέσα στην ίδια την τραγωδία. Είναι, παραδείγματο, χάρη η περίπτωση του Αλκμαίωνα του Αστηδάμαντα ή του Τηλέγουνο στον χτυπημένο Οδυσσέα. Τρίτη περίπτωση κοντά στις δύο προηγούμενες, ένας που είναι έτοιμο να πράξει από άγνοια κάτι το ανεπανόρθωτο μπορεί να ανακαλύπτει τη συγγενική σχέση προτού να εκτελέσει την πράξη. Άλλη περίπτωση πέρα από αυτέ δεν υπάρχει. Γιατί δεν μπορεί παρά ή να εκτελέσει κανεί την ανεπανόρθωτη πράξη ή να μην την εκτελέσει εν γνώση του ή εν αγνία. Από τις περιπτώσεις αυτές η χειρότερη είναι όταν είναι κανείς κανει ετοιμος με πλήρη γνώση να εκτελέσει την πράξη και τελικά δεν την εκτελεί. Γιατί αυτό και αποτροπέο είναι και δεν είναι τραγικό αφού δεν υπάρχει τίποτε το ολέθριο. Αυτό είναι και ο λόγο που κανένα ποιητή δεν παρουσιάζει με αυτόν τον τρόπο του ήρωέ του. Τέτοιου είδου περιπτώσει υπάρχουν πολύ λίγε. Τέτοια είναι χάρη, η περίπτωση αίμονα, κρέοντα στην Αντιγόνη. Δεύτερη στη σειρά έρχεται η περίπτωση που η πράξη εκτελείται. Ακόμη όμω καλύτερη είναι η περίπτωση που κανεί ενεργεί δίχω να γνωρίζει και η συγγενική σχέση ανακαλύπτεται μετά. Γιατί σε αυτή την περίπτωση και τίποτα το αποτρόπεο δεν υπάρχει και η ανακάλυψη της συγγενική σχέσης προκαλεί την έκπληξη. Η καλύτερη από όλες τις περιπτώσεις είναι η τελευταία. Ενώ κάτι σαν αυτό που γίνεται στον Κρεσφόντι, Η Μερόπη πρόκειται να σκοτώσει τον γιο τη, δεν τον σκοτώνει όμως αλλά τον αναγνωρίζει. Σαν αυτό επίση που γίνεται στην Ιφηγένεια, όπου η αδερφή πρόκειται να σκοτώσει τον αδερφό και στην Έλλη ο ποιός γνωρίζει τη μητέρα του ενώ ήταν έτοιμος να την παραδώσει σε εχθρικά χέρια. Αυτό είναι πράγματι και ο λόγος που οι τραγωδίες δεν αναφέρονται, όπως το είπαμε και λίγο παραπάνω, σε πολλές οικογένειες. Θέλω να πω ότι οι ποιητέ ψάχνοντας, όχι με τρόπο τεχνικά συστηματικό, οδείδηκαν τυχαία στο να παρουσιάζουν τέτοιου είδους καταστάσεις στου μύθου τους. Αναγκάζονται λοιπόν να καταφεύγουν σε αυτέ τι οικογένειε στι οποίε συνέβησαν τέτοιου είδου παθήματα. Α θεωρηθούν λοιπόν αρκετά αυτά που είπαμε για την πλοκή των γεγονότων και για το τι λογή πρέπει να είναι η μύθη. Αριστοτέλο. Μια εργασία του Γιώργου Πιτροπογιανάκη προ εκπαιδευτική χρήση.